کھجور کھانا سنت نبوی ہے یہ پھل کئی ہزار سال قبل مسیح سے کاش کیا جا رہا ہے پاکستان میں بھی اس کے درجن اقسام پائی جاتی ہیں اس میں فائبر جیسے اجزاء شامل ہیں پوٹاشیم کاپر میگنیز میگنیشیم اور وٹامن بی سکس جو کہ متعدد طبی فوائد کا باعث ہیں نئی تحقیق کے مطابق روزانہ صرف تین کھجوریں کھانے سے چھ حیرت انگیز طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں آنتوں کے کینسر سے بچاؤ تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ کھجور میں صحت بخش اجزا بڑی تعداد میں موجود ہوتے ہیں جو آنتوں کو نقصان پہنچانے والے بیکٹیریا کی افزائش روکتے ہیں اور مفید بیکٹیریا پیدا کرتے ہیں جس سے آنتوں کے کینسر سمیت دیگر بیماریوں کا خطرہ انتہائی کم ہو جاتا ہے کھجور توانائی سے بھرپور ہوتی ہے کھجور فوری طور پر جسم کو توانائی سے بھرنے والا پھل ہے جو دیگر پھلوں اور مصنوعی غذاؤں سے حاصل نہیں ہوتی اس میں شامل صحت بخش اجزا آپ کا انرجی لیول بڑھاتا ہے نظام ہاضمہ کی بہتری اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہاضمے کا نظام بہتر طور پر کام کرے تو اس کے لیے روزانہ کھجور کا استعمال سب سے زیادہ فائدے مند ہے جو آپ کو مطلوبہ فائبر فراہم کرتا ہے جس سے آنتوں کی صحت بہتر ہوتی ہے اور قبض کی روک تھام ہوتی ہے کھجور میں موجود فائبر آنتوں کے نظام کی صفائی میں مدد دیتا ہے ذہانت میں اضافہ اور ہڈیوں کی مضبوطی طبی تحقیق کے مطابق جسم میں وٹامن بی سکس کی مناسب مقدار دماغی کارکردگی میں بہتری اور اچھے امتحانی نتائج کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے یہ وٹامن کھجور میں بھی موجود ہے جس سے آپ ذہنی دباؤ اور پریشانی سے بچ سکتے ہیں اس میں موجود میگنیز کاپر اور میگنیشم ایسے اجزاء ہیں جو ہڈیوں کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور یہ ہڈیوں کو بھر بھرے پن کے مرض سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں دل کی بیماریوں اور کولیسٹرول پر قابو ایک تحقیق میں یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ روزانہ انار کے جوس اور تین کھجوروں کا استعمال دل کے امراض کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے انار اور کھجورے اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہیں جو دل کی شریانیوں کے سخت ہونے اور سکڑنے کا خطرہ کم کر دیتے ہیں جبکہ اس کے باعث کولیسٹرول میں بھی کافی حد تک کمی ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاعت ہے جو شخص ہر صبح سات اجوا کھجورے کھا لے تو اس دن نہ تو کوئی زہر اس پر اثر کرے گا نہ کوئی چادو اس کو نقصان بچائے گا کھجور میگنیشیم سے بھرپور ہوتی ہے اس کے استعمال سے خون کی شریانوں کے امراض جوڑوں کے امراض الزائمر اور دیگر بیماریوں کا خطرہ کم ہوتا ہے جبکہ اس میں موجود پوٹاشیم بھی جسم کے لیے فائدہ مند ہے جو دل کو مناسب طریقے سے کام کرنے اور بلڈ پریشر میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے کھجور کے ان فوائد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اجوا کھجور کے فوائد ثمراد اور اس کی فضیلت اہمیت پر نظر ڈالیے یہ کھجوروں میں سب سے افضل ہے بلڈ پریشر میں کمی کھجور میں شامل میگنیشیم بلڈ پریشر میں کمی لاتا جبکہ اس میں موجود پوٹاشیم بھی جسم کے لیے فائدہ مند ہے جو دل کو مناسب طریقے سے کام کرنے اور بلڈ پریشر میں کمی لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے فالص سے بچاؤ امریکر جرنل آف کلینیکل نیوٹریشن کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ روزانہ سو ملی گرام میگنیشیم کے استعمال پالش کا خطرہ بیس فیصد تک کم کر دیتا ہے اور جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ جز کھجوروں میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے دماغی صحت بہتر بنانے کے لیے طبی جریدے جاما انٹرنیشنل میڈیسن میں شائع ہونے والے ایک تحقیق کے مطابق جسم میں وٹامن بی سکس کی مناسب مقدار دماغی کارکردگی میں بہتری اور اچھے امتحانی نتائج کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے بے شک اجوا کھجور دل کے سارے امراض کے لیے تریاق کی حیثیت رکھتی ہے یہ کھجور صرف سعودی عرب سے ملتی ہے اور خاصی قیمتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ امراض دل کی دوسری ادویات سے یقیناً سستی ہے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سرشاد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا جنت کی کھجور ہے اس میں زہر سے شفا اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفا ہے معروف صحافی جاوید چودھری نے اپنے کالم میں اجوا کھجور کی افادیت کا ذکر کرتے ہوئے ایک واقعہ لکھا تھا انہوں نے لکھا کہ ملک کے معروف سرمایہ کار اور بحریہ ٹاؤن کے چیف ایگزیکیٹو جناب ریاض ملک صاحب کو 1995 میں دل کی تکلیف ہوئی ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ آپ کے دل کی تین شریانیں بند ہیں چنانچہ آپ کو فوراً این جیو پلاسٹک کرانا چاہیے ملک ریاض این پلاسٹک کے لیے لندن جانے لگے تو سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ جو اس وقت آن ڈیوٹی تھے انہوں نے دل کی تقویت کے لیے طب نبوی سے ایک نسخہ بتایا جنرل اسلم بیگ کا کہنا تھا کہ انہیں چھپن سال کی عمر میں دل کا عارضہ لاحق ہوا یہ اپنے مرض کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے ان کے فوجی کیریئر پر ضبط پڑ سکتی تھی چنانچہ انہوں نے جدید علاج کے بجائے طب نبی کا سہارا لینے کا فیصلہ کیا انہیں کسی صاحب نے یہ نسخہ بتایا تھا۔ انہوں نے یہ نسخہ استعمال کرنا شروع کر دیا اور یہ حیران کن حد تک صحت مند ہو گئے جنرل اسلم بیگ کا کہنا تھا کہ آپ انجیو جیو سے پہلے ایک مہینے تک یہ نسخہ استعمال کریں اور اس کے بعد اپنے ٹیسٹ کرائیں اگر شفا ہو گئی تو ٹھیک ورنہ دوسری صورت میں آپ این جیو پلاسٹک را لیں ملک ریاض صاحب نے جنرل اسلم بیگ سے یہ نسخہ لیا اور اس کا استعمال شروع کر دیا ایک مہینے کے بعد یہ لندن کے ایک مہینے کے بعد یہ لندن کے مشہور ہسپتال گئے وہاں انہوں نے دنیا کے ایک نامور کارڈیالوجسٹ سے رابطہ قائم کیا اس نے ان کے ٹیسٹ کرائے اور ٹیسٹوں کے نتائج دیکھ کر انہیں بتایا کہ آپ کا دل مکمل طور پر ٹھیک ہے آپ کو کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں ہے ملک ریاض نے اپنے پرانے ٹیسٹ اس کے سامنے رکھ دیے اس نے دونوں ٹیسٹ میسج اور یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ دونوں ٹیسٹ ایک ہی شخص کے ہیں بہرحال قصہ مختصر ملک ریاض واپس پاکستان آئے اور انہوں نے نسخے کو اپنا معمول بنا یہ دو ہزار نو میں ایک بار پھر لندن کے ہسپتال گئے اور اسی ڈاکٹر کے پاس گئے اس ح... اس نے ان کے دوبارہ ٹیسٹ کیے پرانے ٹیسٹ دیکھے اس کے بعد یہ بتا کر حیران کر دیا کہ انیس سو پچانوے سے لے کر دو ہزار نو تک ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا ان کا دل مکمل طور پر صحت مند ہے اور یہ کھائیں پیئیں اور موج کریں ملک ریاض یہ نسخہ آج بھی استعمال کر رہے ہیں اور اپنے بے شمار دوستوں کو بھی کروا رہے ہیں جنرل اسلم بیگ بھی یہ استعمال کرتے ہیں اور یہ شاید نسخے کی وجہ سے چوراسی سال کی عمر میں بھی نہ صرف صحت مند اور متحرز زندگی گزار رہے ہیں بلکہ ان کا دل بھی جوانوں کی طرح مضبوط ہے یہ نسخہ بہت سادہ ہے آپ اجوا کھجور کی گٹھیاں لے کر پیس لیں اور اس کا پاؤڈر آدھی چمچ روز یہ نسخہ بہت سادہ ہے آپ اجوا کھجور کو لے کر گٹھیوں سمیت پیس لیں اور اس پیس کو آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام کو پانی کے ساتھ استعمال کریں انشاءاللہ شاء آپ کے دل کے تمام امراض ٹھیک ہو جائیں تاریخ اسلام میں پہلا ہارٹ اٹیک جنگ قادسیہ کے ہیرو اور فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص کو ہوا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ انہیں اجوا کھجور گٹلی سمیت کوٹ کر کھلا دو یہ ٹھیک ہو جائیں گے حضرت سعد بن ابی وقاص کو اجوا کھجور کوٹ کر کھلائی گئی اور آپ صحت مند ہو گئے شوگر کے مریضوں کے لیے استعمال کا طریقہ اجوا کھجور کو گٹلیوں سے علیحدہ کر لیں اور پھر گٹلیوں کو دس سے پندرہ دن تک پانی میں بھیگو کر رکھیں جب وہ نرم پڑ جائیں تو تیز دھار والی مشین میں پسوا لیں اور پاؤڈر بنا لیں پھر اس پاؤڈر کو ایک صاف ستھرے جار میں رکھیں اور روزانہ نہار منہ آدھا چمچ کھا لیا کریں آنکھوں کے مرض میں استعمال کا طریقہ اجوا کھجور کی گٹلیوں کا پانی ایک صاف منمل کے کپڑے سے چھان اور صاف ستھری آئی ڈرفس کی بوتل میں ڈال لیجئے اور سونے سے پہلے دو دو قطرے دونوں آنکھوں میں ڈالیے اور ساتھ ساتھ اجوا کھجور کھانے میں بھی استعمال کیجئے جادو پاگل پن بے چینی سر درد زہر ذہنی امراض میں روزانہ ساتھ دنے اجور کھجور کھائیں ان شاء اللہ تعالی شفا ہوگی دل کی گھبراہٹ اور خوف اس مرض میں انسان زیادہ رش یا بھیڑ بھاڑ میں گھبرا جاتا ہے اس کے دل پر ایک خوف داری رہتا ہے معمولی معمولی بات پر دل دھڑکنا اور پسینے آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیے صبح سات عدد مدینہ کی اصلی اجوا کھجور اور آدھی چمچی اصلی اجوا کھجور گٹھلی کا پاؤڈر ناشتے سے آدھا گھنٹہ قبل لیجئے تین مہینے تک پابندی سے جاری رکھیں انشاءاللہ ساری شکایت ختم ہو جائیں پیٹ اور جگر کے کی کینسر جدید طبی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اجوہ کھجور پیٹ اور جگر کے کی کینسر کو روکنے میں موثر ہے اجوا کھجور میں منات... متناسب مناسب کی وسیع اقسام موجود ہیں یہ بھوک بڑھاتی ہے اور کھانے کی کھپت کو کم کر دیتی ہے جس سے موٹاپا کم کرنے میں مدد ملتی ہے دل کی ہر بیماری کے لیے روحانی عمل دل پر ہاتھ رکھ کر ایک سو گیارہ مرتبہ یہ اسم پڑھیں سبحان اللہ ہی و بھی ہم دہی سبحان لاہی وبھی ہم دہی سبحان اللہ ہی و بھی